Поэма «Сон», а самая «И мертвым, и живым». И мертвым, и живым, и ненародженным землякам моим в Украине, и не в Украине, моя дружеская послание. А еще кто речит, что любит Бога, но ненавидит брата своего, лож есть соборное послание Иоанна, глава 4, стихи, босатый. И смиркает, и свитает, день Божий минает, и снова люд потомленные, и все спочивает. Тільки я, мово, каянний, і день, і ніч плачу на розпустя хвалолюбних, і хто не бачить, хто не бачить, і не знають, а глухли не чують, кайданом міняюся правдою торгують, і господи. Людей запрягають у тяжкі ярма, оліт лихо-лихом засибають, а що вродить, побачите, який боліжнило. Хам'янівці недолюбі, діти дітей родиві, подивіться на райпів і на свою країну, полюбити щирим серцем великою руїну, розкуйтеся, обратайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не те що на в чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і скула, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви притеся на чужбину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства, братнього його Знайшли, знайшли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, а більше нічого. те, що Бог вас создав на те, щоб ви неправді поклонилися і хилилися. І хилилися, і, і знову шкуру берете з братів, і не зря, що гриб, і сонця правди дозрівати в німецькі землі. На чужі прийдетеся знову. Ох, як був взятишки мазеріжки. З тобою дідтаник, радене добро, тоді остав з бочаротою, сиротими горами Діпро. Ох би як так стало, щоб вони вертали, щоб тани здихали, де ви поросли. Не плакала б дід, не плакали б діти, мати, не чуралось, не чули Бога Бога, вашої хулись сонце б не гріло смирдячою гною на чистій, наводній широкій землі, і людик не знали, що ви заорли і не покували б на вас головою. Каминіця, будьте люди, будь-хто вам буде. Ось сходите, ми забираємо закованих людей, настане суд, заговорить і про і гори, і потече старика, ми кроватись не можемо, будь-яка ваша, буде кому допомагати. От брат, брата, брати, і діти, і мати, і дівчина, і мари, і зустріти сонце перед вами, і прокуньтесь, не бійте своїми синами, умийтеся. Образ Божий бахнобний, стриміть. Не бійте дітей, ваших, що вони на світі для того, тільки щоб панувати. Бо не вчинемо, бо заглянемо в саму душу, глибоко, глибоко дізнаємося, не бажати щоб ваша чияна що ваша шкода та й засудить. І про мудрих. Не мудрі, а дурі. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми, і ми, і я, не я, і все, ти бачиш, і все знає. Німа ні пекла, ані раю, ні, рай, ні має, і Бога, тільки я і куцій німець зловатий. Добре брата, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо, вот отак пови і навчаєтесь у чужому краю. Німець скажуть, ви моголи, моголи, моголи, з золотого там морлана у мечата голі. Німець скаже, ви слав'яни, слав'яни, слав'яни, славних прадідів, великих правників погані. І повара читайте з усієї силы, Шафарика и та іганка, й слав'яна сірі таки претесь. І всі, мови, слов'янського люди, всі знаете. А своєї да бою по своєї будем глаголіть, якщо німець нам. Розпокаже ще й до того історію нашу нам розкажуть. Тоді заходимо. Добре заходилось по німецькому показу, та й заговорили так що йому миснях торопа, учителю великий. А не те, що просто і люди, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія, поема вольного народу. Що ті римляні, убоги, чорна, що не бруди. У нас брути, і коплекси, і славні, не забути, у нас воля воросталась, біпромувалась, у голови гори сла, степом укривалась. Кров'ю вона омивалася, спала на купах, на козацьких вольних трупах, украдених трупах. Подивіться, лише добре. Прочитайте змови тую славу та читайте Слова до слова, не минайте ані кіпли, міжеки і кому все розберіть. А тоді скидайте собі себе, що він чи вісім, й тим за що закутіти, побачити, що ось що славні ваші бруди, раби, подножки, грязь, москви, варка варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні й гетьмани. Чого ж ви сюди чу? чванитися? Ви сини сердечною крайне, що добре ходить, в і лучше, як ярміче лучче, якби батьки хадили. Не чваньтесь, з вас дерут гній, а звід бувало літаки. Може чванити, що брасу віру заступила, що синоком трапезунда морушки, а мушки варили, правда, правда не а вам тепер вадить і несучий внутрішній міні з картопель усадить. А ви її купуєте, їжте на здоров'я. І слава за Запоріжжя, а чиї кров'я яка земля напої на вам байдуже, аби добра була для городу. А чоловіки, що ми з Польщі жовували, правда ваша, Польща впала та й вас нас забіла. Так от кров свою луну батьків, за мною в Варшаву. І вам і нам передають свої передани, свою славу. Доборолась Україна, той до самого краю. Гірше, ні? Зводять діти і розкинають. Замістував кров і точить. Просвіти, кажуть, хочуть мартаріні очі современними оглями. Повести за віком, замінитьсями, за не даріть у сліпу і каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, і дітей своїх доглядати. Показуйте, за науку не турбуйте, збуда материна добра плата, розпадеться вуда на очах ваших носитих і побачите славу, живу славу. Бії своїх і духкість луками. Не доріть себе, учітесь, читайте, і жому навчайтесь. свого не цюрайтесь, Бог то матер забуває того, Бог карає. Тут гудіти цураються в хату, не пускають чужі люди проганяють. І немає злому на цій землі безконечно веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забути бідів наших. Тяжкі, тяжкі діла. Як їх забути, я віддав би веселого віку половину. От така та наша слава, слава України. От таки ви прочитайте, щоб не сонем снились всі неправді. Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, і ви розпитали у кого, за що і коли розпинали. Обніміться ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеця, заплакана мати, і дітей своїх благословить твердими руками. І дітичок розцілує вольними устами, і забути час срамотно давня година, і оживе добра слава, слава Україні. І світ ясний, невечірний, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ну, і трошки вам для усмішки. В нашому раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає з своим дитятьком Буває, я надивляюся, дивлюсь дивно, дивом і печалю хватить душу, ста на жаль, мені її зажурился і перед нею помолився і мов перед образом святим її матері святої, що в мене мир нам Бога принесла. Тепер яй любо любо жити, вона с нередночі стає, і стереже добро своє, і зожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись, це моє, і дивиться на нього, і молиться за нього Богу, іде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб бачити людям показати своє добро, а подивіться, моє найкраще над всіма. і ненароком на роками гляне, весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана. Їй, здається, все село весь день дивилося на нього, щоб тільки диво там було, а більше не було нічого. Щасливе, літа нинають, поки трохи діти виростають і виросли, і розійшлися на заробітки в Москалії. Ти осталося небо, і не всталося ніколи з тобою вдома, на готу старою нічем одягти і витопить зимою хат, а ти не дуже і встати, щоб хоч огонь тої розвести холодній, молишся о себе, за їх, за діточок. А ти, великомучниця, села минаєш плочучи вночі, і степом, полям, ідучи, свого ти сина закрив Бо й Сашка не знає, за що вечір він швидше неся поперутка на Ну, і ще останнє, щоб не дуже ми дуже вистомлювались. Ми в купочці колись росли, маленькі ми собі любились, а матері на нас дивились і говорили, що колись подружимо їх. Не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлися, та вже не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди кринотво на старі селедви і додому. Веселе колись село, чомусь тепер мені старому здавалося темним і німим таким, як я тепер старий. І бачиться в селі убогі, мені так бачиться. Нічого не виросло і не знило, усе таке, як було. І яр, і верби, і тополі, і над криницею зурбами нагнулася мовта журба в далекій самотній неволі. І став, і гребля, і вітряк гаю крилами махає, і дуб зелений мов позаду, і з гаю вийшов та гуляє по грою. Погорі садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку мої старі. Криски в повстріляли, слова дощем позамивались, і не дощем, і не слова Сатури зладесенько стирає. Нехай хвятильність почувають мої старі. Чи жива ота Останечка, питаю у брата Тихоя, яка? Ота маленька кучерява, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брат, за я не журюсь, помандрувала у та Оксаночка в похит за масшталями та й проклала. Вернулась правда через рік, а что ж с того, с байстрям вернулась острижена. Було вночу собі під подкинув, мов Зозуля, то ткует, а то кричи, а то тихесенько співає, и ніби косу расплікает. А потом, вновь, кудись пішла, никто не знает, где поделась, за непостила, А что за дівчина была, так-так, что траля, в Бога, а вону Господь не дай, а может и дать, так кто-то с утра, и Святого Бога. Дякую вам.